Italienii ne dau lecții de la Palatul Cotroceni, mesajul clar al premierului Gentiloni în privința luptei anticorupție video. România sete pe un butoi de pulbere. alian psd al vrea să schimbe legile justiției sublinieră codurile penale dar se împiedic de opoziție dar sublinieră i de presubliniere din claus Iohannis. aflat în vizit la Bucure subliniere ti încă premierul Italiei Paolo Gentilon ne direct de la palatul Cotroceni eu nu am de făcut comentarii în privinca discuțiilor interne. Trebuie să lupt mai mult pe tematicile luptei împotriva corupției. Să facem un efort pentru a aborda aceste tematici. Italia TRIP, din păcate, a întregii probleme cu aceste chestiuni. Am de -i -i acest lucru. Respect mea autonia acestei ceri, a spus italianul.